hendám panové. Dneska si představíme kosmetické rozhledy s Honzou Janoutem a Honzo. Ahoj, radějme. Co si dneska pro nás připravil? Já jsem si pro diváky připravil Hené Color, což je značka, která už je prodávána řadu let. Je to francouzská značka, vyrábí hennaové přípravky, čili rostlinné. Není tam žádná chemie obsažená. A jsou to buď barvy práškové, potom máme přelivové barvy tónovací šampóny a kondicionér. Uh -huh, to je zajímavě. zajímavé. Většina teda já osobně to, tohle slyším poprvé, že je něco tako, jako hena kolor na vlasy. Já to znám jako, že to tetování. Má to nějakou souvislost? S tím? Tak souvislost to má. Hena se používá jak pro tetování, tak se používá i na vlasy jako do barvování. Ovšem tu henu, kterou tady vidíš, tak na tetování se nedá použít, protože má nižší obsah, Pigmentů, které ovšem vlasy jsou schopné pojmout, ale na kůži potřebuješ už víc pigmentů. Rozumím. Tak po nám představit tady, toto, tady ty krabičky, volně heny a šamponu. Tak já bych začal určitě tou práškovou henou, je to prášek v tady té krabičce, který se musí míchat, aby vznikla barva. Tu práškou henu používají ženy velice hojně, když nechtějí chemickou barvu, čili neobsahuje žádný sulfáty, a není tam žádný zesvětlovač, který by ty vlasy poškodil, nevysušuje ty vlasy, naopak se krásně mixuje. A řada našich zákazníc kolikrát i si sem chodí do, pro doporučení, jaký správně namixovat, protože třeba z internetu si koupí nějakou jinou značku týheny a tvrdí, že jim hrudkuje. Uh -huh. A ta mixatura většinou uh, obsahuje vodu, která je potřeba, ale dávají hodně té vody a tím pádem špatně to zmixují dohromady. Já tím, že jsem maskér a potřebuji henu prakticky i na tetování, tak jsem se díval i na tyhle ty heny, sám jsem ji jeden čas používal, na zakrytí třeba drobných šedin, už. Už, už. <laughs> a, a Přišel jsem na to, že ta mixatura je v podstatě podobná úplně ty podobné mixáži na tu tetovací henu. Uh -huh. Což znamená méně vody, spíš přidat více citronové šťávy, a určitě dodat esenciální olej, ať už je to eukalyptový, levandulový, já používám osobně mandlový olej, vemu metličku a zamíchám to do sebe a tím se zbavím kompletně hrudek a potom teprve nanáším na vlasy. Zákaznice se nemusí bát, že by jim hena poškodila nějak pokožku maximálně, že když neošetří tu pleť třeba na čele nějakým masnějším krémem, tak budou mít jenom třeba. Trošku na barvu, pokud použijou třeba mahago nebo bordo, případně trošku černý, ale ona se i z té pleti vymeje. Jasně, yes, Není tak intenzivní ta pigmentace zase pro tu pleť, aby se tam uchytila nějak na delší čas. Jak to občas bývá, když si na, nabarvíš vlastně vlasy jo, a máš třeba červený krk? Nebo barvu na, na, na krku. To se tak. často stává právě u těch chemických barev, že ženy, které mají dlouhý vlasy, tak si, o, tak si jim jede trošku ručník a potom si obarví třeba půlku krku na, na červenou nebo na hnědo, na černo, záleží jakou. U tady těch barev se to stává velice málo kdy. Uh -huh. Dobře. Uh, takže hena, kolor na vlasy. Uh, máš, je nějaká oblíbená v dnešní době? Která je hojná, kterou si určitě, ženy kupují? Určitě. Máme tady nejčastěji bordo, která je velice modní, už řadu let. Chodí sem zákaznice, který, které si berou třeba čtyři na jednou a za měsíc je objednáváme znovu pro tu samou zákaznici. Potom jsou ženy, které mixují barvy, třeba bordo, mahagon nebo bordo a měděnou. Méně už často tady jde ta ohnivě červená, ona je taková intenzivní. Žena, která s tím nemá zkušenosti, měla třeba zesvětlené vlasy, uměle, tak když si dá tu ohnivě červenou, tak opravdu září, jak když hoří brandejs. Ale třeba na žena, které mají svou přírodní barvu zrzavou. rzavou, tak ta ohnivě červená vytvoří buď krásné highlighty, či zvýrazní je, anebo podpoří, udělat tu jejich přirozenou barvu zdravější. Mm -hmm. Což mohou docílit i těmito přelivy. Normálně ženy znají přeliv na odbarvené vlasy. Tyhle henna se nepoužívají na odbarvené vlasy. Naopak můžou se použít na barvené vlasy, ať už třeba tou henou. Ano. A tím obnoví tu barvu. Tam jsou ovšem barvičky trošku ještě jiný. Někdo je používá třeba i na zakrytí šedin. A tam je černá, hnědá, stříbrný kaštan, zlatý kaštan, bordo, mahagon a zlatou měděnou, Která se nevyskytuje zase v těch základních barvách té práškové heny. Aha. To z nich zajímavé. Prosím tě, jak dlouho vydrží ta prášková hena? Ta prášková henna vydrží jako každá jiná barva, vždycky. Záleží také o péči. Když člověk se o ty vlasy nestará, jenom si je umyje, nepoužívá kondicionér, nebo nepoužívá tyhle tunovací šampony, které oživují ty barvy, nebo nepoužívá ty přelivy, tak je to pořád přírodní pigment. On šisuje na sluníčku, čili se zesvětluje. Nestává se, že by se stmavil, naopak se vymývá. Může se vymýt. U těch tónovacích šamponů je to 4 až 5 běžných umytí. To platí pro ty, kteří si myjí hlavu běžně v těch 4 až 5 třeba dnech. U lidí, kteří si myjí častěji, tak se vymýje zase rychleji. Záleží znovu, jaký šampon používáš. Když používáš ty tónovací šampony, vydrží déle. Samozřejmě i když používáš jejich přímo kondicionér, který je neutrální barevně, je vyživující, obsahuje mnoho vitamínů rostlinných, tak je ještě možné k této celé řadě připojit ještě masky výživné, které teď v tuto chvilku, bohužel firma má výpadek z Francie. Je možný, že se zbrzdili koronou, ale normálně se u nás dá také objednat a sehnat vitamínová. Tak za všechno zase může korona. To je. A máš nějakou třeba příhodu? Tak příhodu mám. Lidé chtějí zintenzivnit barvy, a proto třeba do té černé se dá ještě přimíchat černá káva. Když si uděláš hodně silného turka, taky ji, tak ji můžeš přidat do té směsi, čili nepřidáváš vodu, ale dáváš to koncentrované kafé ano. a potom tam přidáváš ty ostatní složky, jako ten olej a šťávu citronovou a jsou lidé, kteří zapomenou, že ten loger jako, tam nemá jaksi co dělat a dej si to do toho a diví se, že mají zrníčka ve vlasech. <laughs> tak to je zajímavé. To bych chtěl potom vidět, přátelé. Když tak můžete na Facebook udělat fotku, když se vám to podaří s logrem v hlavě. <laughs> Dobře. Honzo, ještě něco by si nám rád k tomu řekl, nebo... Já si myslím, že jsme vyčerpali celé téma heny. Jinak musím říct, že hena je zpracovaná z listu keře, které roste v subtropických zemích a je barvivo, se pro své unikátní vlastnosti používají od středověku. Takže už tak dlouho používají henu. Takže Honzo, já ti moc děkuji já za povídání je. a budu se těšit na příští díl. Mějte se hezky, na se hezky, na shledanou.